بتبكي انه و... وين القاده على من الوحده داخل ما هو ما لا اين وصلت العقول؟ ابكوا على حال المواطن، ابكوا على الذي ما حصلش قوت يومه، ابكوا على الذي بيموتوا من المرض، ابكوا على الذي ما حصلش علاج لابنه، ابكوا على الذي بيموتوا من الحر، ابكوا على الانسان، ما تبكوش على الغرق هذا الشعارات و... و... و... و... و... غيبوا الناس تماماً وحرفوا أنظارهم عن القضايا الرئيسية وعن بناء الإنسان ووضع الإنسان خلاص إلى قضايا اليوم العالمين وإنجل القيادة ينقذونها يعرفوا على ما القيادة قد غيروا جلودهم كل غيروا كل حاجة قدوا لابسين عقالات وأنت بتهمي العلام القيادة مرتاحة المفتنة كيف وضعك أنت؟ طبعاً هذا في برنامج هذا بتستضيفها خليتها رأي إنه وخلاص شوفوا إلى أي حد توصلونا ان احنا نتضارب على على أشياء ما يمكنش ان احنا نتضارب عليها، واضح أحيانا يطلع واحد يدعسه وهذا يحرقه وكذا ويعتبره أن انتصار خلاص احرقنا العلم ونروح، شوفوا حالتنا وحال البلاد والعيشة اللي احنا عايشين فيها، لا وين جاي تناقشوا هذا الأمر بالأساس هذا الحلم اللي جالسين ندعسوا وكذا هو علم جنوب اليمن قبل ما يكون شماله، هذا هو الحلم اللي رفع يوم الاستقلال. أما يا اليمن الشمالي كان هذا علمهم أبو نجمة ولا خلونا نضارب ونعبي أحقاد في بعضنا البعض وصراعات على جوية خرق.